Det er sådan at netsværmerne kan være indikationer på klimaforandringer. De her maskiner her er specielt gavnlige over for børn med kræft, fordi at de giver en ekstra skud som behandling. Så håber vi på, at de resultater vi kommer frem til viser, at vi kan gøre forskningen mere præcis.